Fascinerande det med presentationsteknik egentligen. Universiteten måste ju vara några av de organisationer i Sverige som är mest beroende av presentationsteknik. Men som kanske bryr sig minst om det. Det ni ser bakom mig nu är salen Rum för lärande i Humanisthuset. Och så här ser det ut skillnaden i färgåtergivning mellan de två olika projektorerna. Och som ni ser också så glappar kontakterna och... Presentationen blinkar hela tiden. Det klipp ni nyss såg var hämtat från mitt föredrag i samband med vår promotionen 2019. Jag berörde då en aspekt som stör mig som föreläsare. Nämligen hur lite universitetet bryr sig om den presentationsmiljö som lärarna vistas i. Som föreläsare inom medie och kommunikationsvetenskap är ljud men framförallt visuella hjälpmedel oerhört viktiga för att kunna prata om typografi eller visa bilder och reklamvideos eller för att studenterna ska kunna presentera egna arbeten. Lika fullt så är de salar vi erbjuds undermåliga på flera olika sätt. Jag ska ge några exempel i den här videon på hur illa genomtänkta de här miljöerna är. I den här salen som jag filmar just nu höll jag för snart två år sedan en provföreläsning. Jag upptäckte då att det fanns stora pennsträck på projekterduken. Oaktat den skepticism jag känner inför personer som lyckas rita på projekterdukar så är det också anmärkningsvärt att duken inte byts ut på över två år. Centimeterlånga sträck kan trots allt vara ganska distraherande när man presenterar text. I många av salarna saknas presentationsdatorer. I de salar som har presentationsdatorer så är de inte alltid särskilt bra placerade. I den här salen finns till exempel en dator men den är vänd mot väggen. Så om du behöver läsa något från skärmen som föreläsare så behöver du antingen stå vänd mot projektorytan eller stå vänd mot väggen. Inget av alternativen innebär att du står vänd mot dem som du faktiskt läser upp texten för, det vill säga studenterna. Placering av utrustning är överlag gjord av någon som antingen är väldigt okunnig om betydelsen av att personer ska kunna se presentationerna eller en person som är väldigt lat och inte orkar sätta upp dem ordentligt. I den här salen finns till exempel en mindre skärm som är placerad i axelhöjd på mig som är en ganska lång föreläsare. Det begränsar mig till halva salen men det är ju ett överkomligt problem. Jag kan bara ställa mig i den andra halvan. Vad som däremot är ett värre problem är att det inte går att se skärmen om jag sitter långt bak och någon sitter framför mig. Och Här ser ni filmat utifrån den tanken att ni är en lång student som jag. Men om man är kort så ser man absolut ingenting. I den här breda salen för ungefär 50 personer har man valt att sätta projektorytan i ena hörnet. Det betyder dels att den skymmer 25% av tavlan bakom. Men också att 25% av de som sitter i rummet får svårt att se vad som projiceras på ytan. och För mig är det obegripligt att föreläsningssalen är möblerad på bredden och inte på längden. Varför har man inte satt en stor projektionsyta högt upp mitt på den korta väggen och två vinklade skrivytor på vardera sidan om den? När jag skulle visa motsvarande problem i en närliggande sal så upptäckte jag att projektorn inte klarade av att visa en HDMI-källa utan jag var tvungen att använda en VGA-adapter. Vilket är en gammal teknisk lösning som innebär att upplösningen minskar med minst 66%. Och Vad som är ännu mer bekymmersamt för mig som lärare är att jag inte vet vem det är som är ansvarig för att ordna sånt här i salarna. Det finns ingen person på plats som kan ordna sådana saker. Husservice ansvarar inte för teknisk utrustning utan jag förväntas vända mig till ett husråd som sammanträder några gånger per termin. Men inte heller husrådet har ansvar för utrustningen. Det är inte de som kommer att flytta den eller bära den eller beställa saker. utan De måste i sin tur vända sig vidare upp i organisationen till... Ja, vem då? Och hur hjälper det mig om jag upptäcker att någonting är fel i en sal och det måste ändras snabbt inom några dagar? Ska vi som lärare på utbildningar som betalar fullpris på hyran för de här salarna förvänta oss att allting är okej okay när vi kliver in i salen? Vad tycker du?